أنا عارف بلي هاد الفيديو هذا يكون قاص على شي وحدين، خصوصا في هاد الفترة هادي، حيت عارفين كاملين بلي الأغاني ولات أكثر حاجة مكتصنت لها في النار وضروري ترفقك في الدراسة، الجيم، التنظيف، الطبخ، عارفين أي حاجة، وكنعرفو كاملين بلي راه أكثر حاجة مشاهدة على اليوتيوب عبارة عن أغنية أو أغاني، المشكل كوش كيتصنت الأغاني ومعرفش الضرا اللي تيخلف في راسه، وفي هاد الفيديو غنتكلم على الأضرار ديالها ومنعرف واش حرام ولا السلام معكم الياس في هاد القناة هادي كناقشوا بعض المواضيع العشوائية اللي نتوما كتختاروها على شكل رسائل في انستغرام او اجابات في سطوري، عارف راسي غبرت هاد الشهر كامل ولكن كانوا عندي بزاف الحوايج اللي درناها وان شاء الله كنخطط ندير واحد السلسلة في القناة اللي من بعد غادي نقولها لكم، مو مشي حاجة اللي ناضية بزاف غادي تكون جاية ان شاء الله في العام، ومن بعد سيمانة يكون واحد الفيديو اللي يكون بديدي السلسلة ديالنا، غادي دي آه نقول لكم كاع التفاصيل في اول فيديو من هاد السلسلة هادي ونتمنى انها تعجبكم. كتجربه شخصيه انا واحد الشخص اللي ما كانوش لي مني ديما كنتصنت الاغاني في اي وقت او زمان او نشاط كنت ديما حاط واحد البلي ليست على انواع ديال الاغاني على حسب مزاج ليلي قبل ما نعرف انني كنت كندم راسي وهذا الشيء اللي بعض المرات كيخليني كي مدبريسيب بلا سبب غابو هدي ومع الوقت كنولي مكتئب وكنسمع اغاني حزينه اكثر وهذا الشيء كيزيد كي نهار على نهار واحد النهار طلع لي فيديو دي راندوم اللي كيدوي على الموسيقى في الوصف عرفت ان اي اغنيه كتخدمها كتحكم فيك كليا اما, أما كتكون اما كتفكرك في الايام خيبة ديالك وهادشي كيدي أنك تفقد تركيز ديالك من بعد ما شفت المقطع ديالو بديت كنحس بالدن في اي مره كنسمع ولا كنطلق شي اغنيه عيت قررت انني نقطع الشك ديالي بانني نبحث اكثر على راي الدين فكانوا كانو بعض الخلافات بين العلماء حيت ما كاينش استشهاد صريح لكي كيحرم الاغاني اما الحاجه اللي متفقين عليها هو ان الاغنيه كتضم الالم فاحش او كتعثر على المزاج ديالك فراح حرام تخيل معايا الصديق أو الصديقة أن أي أغنية كتسمعها تأخذ عليها الذنوب ورا عارفين بلي كاع الأغاني لي كاينين دبا لا ترجمتهم مرة لا إله إلا الله وصافي ونزيدك بلا أي واحد تسمع الأغاني بسبابك راه لك تأخذ الأيتم بلاس بلاص هادشي علاش حدي راسكم باش في السطوريات والريل أنا بعدا حبست حرفيا الأغاني من السطوري في الأول قللت منهم ولكن حرفيا دابا وليت حارس على أي حاجة كنلوحو وقتا واحد النهار كأي صباح هادي تجاك واحد الإتصال معند شي والدين أو من ديالك السلام عليكم، الصديق ديالكم مات، بغينا نحذفوا الحساب ديالو. كسمه بزاف سيئة الجاريه، يعني مازال الدونوب كيدخلون في الفيديو ديالكم. نتمنى تكون فهمت الفكره. فعليه وزرها وزر من عمل بها، والعياذ بالله. فالاصل انه يلحقه الاثم طالما انه يعمل، يعني لذلك يحرص اقاربه، اصدقائه ان يلغوا هذا الحساب. والله المستعان حتى الذي ياخذها منه ينقلها لمكان ثاني هم يلحقه الاثم والعياذ بالله. الله المستعان. فيديو قصير ندار موضوع اليوم كان طحلي في بالي وين معكم وخليتكم على خير.